عايزين تعرفوا ازاي عملت ضوافر بالشياكه والحلاوه دي كلها بمواد موجوده في البيت بتكلفه قليله جدا جدا جدا خليكم معايا لاخر الفيديو مرحبا كيفكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وتتفرجوا على فيديو النهارده النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ضوافر زي شي ان بالظبط تمام بدل ما نجيبها بستين سبعين جنيه هنجيبها نعملها باقل تكلفه من عشره جنيه او اقل من خمسه جنيه تمام متحمسين خليكم واحضروا الفيديو للاخر اهم حاجه يكون عندنا ملمع واي حاجه لتزيين الضافر وعندنا الضوافر دي انا عاملاها لو عايزين تعرفوا الطريقه روحوا في اخر الفيديو اتفرجوا اول حاجه طبعا نحاول ان احنا نزق الجلد الميت الاول من الضافر علشان لما نيجي نركب الضافر يكون شكله كويس وما يكونش فيه جلد ميت فيخلي شكل الضوافر مش حلو فاحنا اول حاجه زقينا الليد الميت دي شكل الظوافر اللي أنا عملاها طبعا مسحت الأرقام اللي كانت عليها كنت مرقماها علشان ما تلغبطش آه بعد كده طبعا حطيت طبقه من الجلو وهلزق الظوافر كلها بنفس الشكل ده زي ما انت هتشوفه دلوقتي طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا انا ازاي شلت الدوافر دي خليكم معي الاخر فيديو وعلمكم ازاي نشلها بكل سهولة تمام تمام كده يا بنات ده يكون شكل الضوافر بعد ما لزقتها طبعا بنبردهم لو احنا عايزين نظبط الشكل شويه وطبعا لو احنا عايزين نقصر الضفر احنا ممكن نقصه بس انا سايبه طويل كده انا حبي يكون طويل دي بالنسبه لاول خطوه ودي الضوافر اللي احنا عاملينها مش هنعملش ضوافر من برهم بعد ما خلصت الضوافر ولزقتها وبردتهم طبعا هنحط عليهم اي لون من المنكير اي لون يعني حسب الرغبة بس انا اخترت اللون ده علشان يكون مقارب في الصورة تماما هسيب الاتنين دول شفافين بس هلون الثلاثة اللي هما الباقيين هنجيب الملمع وهنحط طبقه آه على الطافر اللي هو شفاف علشان نقدر ان احنا نحط عليه الحاجات اللي احنا هنزينه بيها تمام بعد ما حطيت طبقه من الملمع هنجيب بقى اللي هي النجوم اللي انا وريتها لكم وهنبدا ان احنا نحط مثلا آه 3 اربعة على الطافر علشان كتر آه مش هيبقى حلو زي ما انتوا شايفين الضفر شكله معايا جميل جدا تمام شكله تحفة تحفة بجد تمام دي شكل النجوم اللي انا استخدمتها في الاول وطبعا هحط طبقة تانية من الملمع وهبدأ ان انا احط عليها بردو ده شكل تاني من النجوم فأنا محتارة صراحة أنا كنت عايزة أعمل الضفرين يكونوا آآ آآ نفس اللوك يعني وكده بس محتارة أختار بين النجوم اللي هي الأولى وبين النجوم اللي هي لونها أبيض دي بس الصراحة اللونة أبيض كانت أحلى يعني تمام بعد كده نحط عليهم طبق من الملمع أخيرة وكده نكون خلصنا الفيديو طبعا طريقة عمل التوافر دي أنا سيبقى في آخر الفيديو عشان تفرجوا عليها وكمان علشان لو إحنا عايزين شيء الضوافر وبرضو حطى الفيديو في الآخر علشان لو إحنا عايزين نشيل الضوافر بكل سهولة. تمامي حلوين وده يكون شكلها زي ما انت شايفين جميل جميل جدا جدا جدا, جداً. بتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم ودكتورها علي فيديوهات و اهم حاجه طبعا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك و أه أه الفيديو مع اصدقائكم وتفعلوا جرس الاشعارات عشان اي فيديو واي فكره جديده بنزلها توصل ليك. احنا دلوقتي هنشيلها مع بعض تمام علشان نشيلها كل اللي احنا محتاجينه محتاجين نحط ايدينا في ميه سخنه ونبردها بميه بارده علشان نقدر نحط ايدينا فيها ونحط ايدينا فيها لمده 5 دقايق بعد كده نطلعها ونشفها ونشيل الضافر من الجنب بلاش من فوق علشان ما يوجعش الظافر وكده تكون شلنا الطوافر بكل سهوله الغفر ده جامد شويه فاحط ايدي تانى فى الميه لمده خمس دقايق وبعد كده اضلها